Reacția lui Liviu Dragnea la zvonul că Dencil ar urma să demisioneze, rămâne premierul în funcție până în anul 2020? 20. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat astăzi la zvonul conform ceruia Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Liderul PSD infirm zvonul apărut în spaiul public. Eu nu înțeleg. Îneleg ce este o pan de subiecte, dar nu puteai să inventai voi unul, nu patru, a reacționat Dragnea, la întrebările dacă Viorica Dencil ar urma să demisioneze, ei dacă pregăte pe ordonan pe justiție. Liderul PSD a făcut cruce atunci când a fost întrebat dacă pregătește o pe justiție. Zvon. De ce ar vrea Viorica Dencil să demisioneze, discuții tensionate cu Dragnea. Întrebat dacă Viorica Dencil va rămâne în funcție până în anul 20-20, referire la GAFA premierului, Liviu Dragnea a răspuns, da. Ce îl